Yoldaşım Əli Efəmit Rövşəm Oğur. Üç ildəki həbs olunubdur. And olsun prokurorluq, prezident aparatı, nazirlər, hamısına bu üç ildə getmişək. Heç kəs məhəkəmək eləməyibdir. Heç kim onun günahsız olduğunu bilə-bilə, heç kim məhəkəmək eləmədi. Məhkəmələr avlattı bizi. Mənim qardaşım müharibədə şəhid olub, tankda yandıq, kül, kül oldu. Biri birinci grup əlildi. Yoldaşımın əlildi, müharib əlildi. Ben gəldim burada pre Əf komisiyasına. Yalvardım burada Kemalək hanıma ki, kiminin parası, kiminin qeydası. Bunu əfdə salın, nə olar qayşı edirəm, yalvarıram sizə. Mənim acə pulum yoxdur. Bir problem ondur, mənim pulum yoxdur pulum. Burada hamı gündə işidirən türmədən əf verilib, mənim yoldaşımı əf verəməyiblər. Bunun günahı yoxdur. Mən bunu dəfələrlə bildirmişəm. Proküronora gedirəm, proküronuqda məni dillə qəbul elətdirəcəyik. Nə, heç biri Xanım, eləni. biz bir az öncə prokurorluqda oluruz, düzdürmü? Neçəncə dəfədir siz prokurorluqda və sizə nə cevab verirlər? Mənim prokurorluqda, belkə də mən hər həftənin 2-3 gününü mənim prokurorluqda oluram. Ondolsun, onlara qəbul edir. Bir dəfə Zakir Qaralov qəbul edir, 2 il mənə söz verdi ki, açdırıb, bıraqdıracaq, günahı yoxdur. Yalan dedi, Ramin Lüsubovun qəbulunda olmuşam. Namiq əsgəri prokurorluqda, Namiq əsgərovun qəbulunda olmuşam, İlqan Zəfərovun qəbulunda olmuşam, hamısı yalanla mədvə edilər, yalan dedilər, tutdular, saldılar, buraxmadılar, indi türmədən Amına açıq buraxdılar pulu, onu buraxdılar. Mənim pulum yoxdur deyə onu buraxmadılar. Mənim evladım xəstədir, başımda kist var. biri asmadı 7 yaşında oğlan uşağa. And Allaha, Allah, heç kim kömək eləmək istəmir. Mən onlardan heç nə istəmədim. Bir dənə dedim əbə elə. Nə pul istəmədim, nə heç nə istəmədim. Dedim bir dənə əbə özüm kirayada qalıram. Məni kirayadan attılar, mən üç bloklarda qaldım iki körpə uşaqla. Xəstə qaynanam, xəstə qaynatam var. Kiminin barası kiminin xeyvdası. İndi gəlmişəm prezident aparatından zəngəli məni polisi ağıtdır, məni tuttururlar. Nəyə görə, gələ? neynəmişəm? Hansı, hansı səbəbə sizi polisa verirlər? Məni verilir. ona görə gələ ki, gəlib tələb edirəm, haqqımı tələb edirəm. Prezidentimiz mənim söz azadlığımı belə əlimdən almaq istəyir. Nəyə görə almaq istəyirlər? Mənim söz azadlıq müəllimlər. Bəs qışqır televizorda danışır azadlıq. Hansı azadlıqdan danışır prezident? Müraciətən əminsiniz prezidentə ümiyyətlə. Ən qədər müraciət etmişəm. Demək olar hər Ayfadələskarovun qabulundayam. Fuad Ələskarovun özü düşmür. Düşür əl düşür. Onlar da yalan vəd verirlər. Heç bir köməkliyik də eləmirlər. Heç biri kömək eləmirlər. Kömə eləsələr mən nəyə görə gəlim bura? Bəs yoldaşınızın vəziyyəti həbsxanada necədir Yoldaşımın vəziyyəti, mən yoldaşımın dalınca gedə bilmirəm. Hə. Hmm. Bəs müalicə edirlər, heç olmasa ona. Müalicə müəssisətindədir. 3-4 ilə keçib tutulubdur. 3 ayını türmədə yatmayıb adam. Pastlayan da xəstəxanalardadır. Deməli xəstədir ki, bu xəstəxanadadır da. Nəyə görə? Heçməsə doğru düzgün müalicə apara bilirlər? Müalicə eləyirlər. Hmm. Bilmirəm, ancaq nə elədiklərini mən bilmirəm. Eləyirlər ancaq orada qalıb sağ olsunlar, eləyirlər hmm. müalicəsini. Bilmirəm nə olduğunu bilmirəm. A qızım Allah ömrünü uzun eləsin. Mən yaxşı, yaxşı deyirəm. Mənim o balama 3 ildir yaxşı bir, yüksək səviyyədə kömək edirlər. Baxırlar, müalicəsini yeyir, vaxt-vaxtın baxdı, deyirlər. Mənim onlardan heç bir şikayətim yoxdur. İlqar müəllimin ömrünü Allah uzun eləsin. Stolunu ona çox görməsin. Onu onun Bakı, Bakı şəhər proktoru. Bakı şəhər proktoru. Mənim çağımışını açdı. Elçin müəllimin də ömrü uzun olsun. ona kömək olsun. Bu kömək Mən 3 il 2 ayda bu prezident aparatının qapılarında qalmışam. Nə burada mənə kömək yoxdur. Nə mənə prokurorluqda kömək yoxdur. Prokurorluq deyir daxil işlərə ged. Daxil işlər deyir nazirliyə get. get Nazirlik başqa qəbul eləmir. Mənim uşağımın günahı nədir? Prokurorluqda bir az öncə prokurorluqdayıq. Nə dedilər sizə? Prokurorluqda deyir gələn həftə qəbul eləyəcək. Mən ağ biçək arpaqdan şəkər adamam, xəst adamam, bala. Mən gecə səhərə pətir bişirirəm. Qollarımı yanığına bax. Mənim balalığımın balaları çörəklə imtahanını Mən camında alınan ayda bir dəbək de geldim, prima sigaret apara bilmirim. Deyirim, İmkanım yoxdur. Şahit batışıyam, yoldaşım əlildi. Derim, neyniyim, gedib döyüşməyəkdir. Deməli, gəlib ermənim onları torbada daşsa, bizimkilər getməsə, hası marrının, hası prezidentin, hası nazirin, hası prokurorun oğlu getdi döyüşdü. Mənimkilər kimi getdi canımdan oldu. Bir cəzi parmağını qatlasın ki, əskər gedibdir. Heç olmazsa, əskər yecə gediblər. Nə izləyirlər bəndən, mən gəlib bunlardan nə pul istəmədim, nə heç nə istəmədim. Dedim, bir dənə bir nəbərə pulsuz əf verilsin, biri də pulsuz olsun. Nəyədirlər, vermədilər əfbi, çünki mənim pulum yox idi. Kemalə xanımla mən əsqi qadında öləm, geri gəlsə hər şeyim də ondan üstünəm. Namusumla qeyrətimlə gəldim, mən ona yalvardım. Ya ki birine birine pulsuz hep verilsin. De birini hep belesin, president pulsuz. Hiç yerde hiçbir <gülüyor> ben. Ben ben çirap, <gülüyor> çirap, bir dətiyə qaçlayanmən. Heç yerdə məni şə götürə bilməzdə. Dərman ola bilməz. Mən dərmanları çıxatım, hepsini içə ver görən ocaq. Kvadrat quldu bir günə bütün gəlib gürə də çıxardılar. Pulla verə pulla gəlirlər, hər ətdə mənim işiq bu kəsilən. Mənim balalarımı qaranlıqda saxlayırlar. Nə isə, 50 manat pul verirlər. 50 manat da uşaq saxlamaq olar. 50 manata heç Yoldaşınıza ıı, 50 manat pensiya verirlər, 50 manatı 55, manat. 55 manat olsun, 55 manat, nəyliyim mən onları, 124 manatda məsusiyyə yardım verirlər, mən nə ilə verim, gəlir ışıq pulu gəlir 50 manat, ışıq yararıyım mən evdə, su pulu gəlir 30 manat 40 manat ayda, nə ilə verim mən onları, kirəni verim yoxsa nə ilə verim, Nənəm yərim. Gedib qapılarını döyürəm, prokurorun qapısını döyürəm. Dər gedib məndən oturur, quruşur. Dövlətdən dəstək gəlirmi bilə Həc imkan? heç bir dəstək yoxdur. Dövlət gəlir. dəstəyini kəsib-kəsiblərdən. Prezidentim eşidir, xanımı eşidir. Mənə kömək eləmədilər. Mən yalvağ gəlib prezident ofisinə hər gün qapısındayam. Fuad Ələsgərov, Fuad Ələsgərovu Allah bəla versin. Onuncam Allaha həvalə elirəm Fuad Azından bir dəfə mənim qəbul edib, bir dəfə mənim dərdimi o adam bilmədi. Ney nədir, tutdu bastı, əsli zilayətkarı tutub gətiriblər üç gündür, dört gündür. Sağ olsun, baş, baş, şəhər baş, polis edarəsi, müstəndir, elçin qurbanov, heç nəsiz, heç nəsiz o adam tutdu gətirdi, verdisində ki, tutun, bıraqın da bunu, yazıqdır günahsız, o adam türbədə ölüb. Onun meydini verəcəklər var, meydini verəcəklər onun var, mə? mən onun dalınla belə gedə bilmirəm.